ෝහ෢හිතික් මේ객 හේරුහැඩ හැනාමාපිතිතාරිප Different exemple, වැනාගපිපෙන්දස carro 새로 això. lizard seminar resort- පුරෝක <laughs> අතු දුදා මං හින්දා උදේ But we think ක mm -hmm. the game ආදේතු පැෙනාකරේ අぎ සුව්න් වෙන කර වනෙනෙනපú fold වෙන වමූඩයුප ගමතධල විය ේරramento pero habe住